Halló, fotobama, fotobama. Fótaobama, þá getur þetta hún að klippa það skoði. Þegar ég kaust fyrst og þá mætti ég að kjörstað og, og fekk atkvæðaseil í hendurinnar sem að ég skildi ekki alveg. Það var einhvern veginn enginn staður til þess að merkja að velja flokkað eitthvað slið. Þannig að ég bara stegi út fyrir og spurði fólkið sem leit mig að fá atkvæðaseilin, hva, hvað á því gera? Mér var sagt að setja X fyrir framan bókstafa þess að þetta virkar þá þannig að þetta er rauninni ekki flokmenn af það. En þetta er nú fjölbreyttaran það, það er annars vegar hægt að kjósa núna utan kjörfyndar, það getur farið í smárhólinn til dæmis núna og kosið bara en afkvæðisheilun þar er rörusi. En þar erum við að snúa lítið sem er svona skrifar bara bókstafinn eða er hann en ekki merkin enda X fyrir framann á meðan afkvæðisheilun sem fór á kjördag að þá er hann með svona löngum list af af nöfnum og og og bókstæfum þar sem maður þarf að markja X fyrir framann bókstafinn á á listanum. Eh við kausum sjálfsögu fyrst hér í kaus en það var voru, voru píratir ekki til þá han en, en núna merkimá bara X fyrir framan P ekkert mál er að ræða kjósa núna strax utan kjörfundar. Það er að fara til dæmis í smáreindina og annari hæð bara og yfirleittan til 10, -10 alla daga fram að fram eh, svo á á kjördag að þá eh, er að mistsmynda svona aðeins hvenær að kjörstaður opnar og kemst það á þiga á kosting.is að kóa. Nýtið afgerðin. Í Hafnaferri til dæmis í síðustu kostingu þá munnað bara sex atkvæðamenn að pírastar kemast inn. Þannig að eh líðræðir, bara þeirra sem taka þátt, ekki sita í heima, ekki lata leva mætið og kjósið.